Men jag utlovade ju att vi skulle få saker och ting att röra på sig lite mer. Och jag tänkte att vi ska titta på hur man kan skriva lite kod nu också för Unity. För att få saker att hända på riktigt eller vad man ska säga. För att göra det så behöver vi skapa en lite bättre level än det här. Vi ska ta och ta bort ett par av de här plattorna. Sådär. Ta den där, döper om den till floor kanske. Sen tar vi och flyttar den så att den ligger på x0 så att den är mitt i. Vi tar och sätter den på z0 också. Jag vet inte varför z0 var förändrad där. Nu ligger den här lite dumt, inte så som jag hade tänkt mig. Den ligger ju inte riktigt mot nollpunkten i vårat golv. Vi tar ju om den här för att det ska bli lättare. Vi väljer mitten där och så sätter vi den på 0 0 0. Sen vortexnapp har vi tillbaka de här så att de hamnar där de bör. Jag flyttar ner golvet lite mer då. Tar det till minus fyra blir de bra. Så ska vi göra det lite större. Vi tar 10 x led Nej, Det var för mycket tror Nej, 10 blir nog bra. Och så tar vi fyra i led. Så där, nu har vi ett stort kvar vi flyttar ner det lite mer så där. Där borde båda spelare kunna stå på när vi kör igång spelet. Prövshotas det? Både två landar fint där. Så, nu ska vi ta och skriva ett litet skript som gör att våra gubbar kan röra på oss. För att skapa ett skript, ja, gör du gör så här. Vi högerklickar ner det väljer Create. Och så tar vi C Sharp. Man kan skriva skript till Unity. Antingen i Java-skript, C Sharp eller något som heter Bo som Unity själva hittar på. Det kommer att försvinna i nästa version av Unity. Så lär er inte det. Java-skriptet är inte fullt ut riktigt Java-skript. Så jag förslår att man inte använder det här. Det är bäst att använda det av c -sharp. Nu ska vi ge den här någon bra namn. Movement kanske blir bra. Så dubbelklickar vi på Movement. Då kommer den att starta upp den editor som följer med. Förvaret är att man ska använda en inbyggd editor som heter Monodevelop. Man kan även om man vill använda sig av Visual Studio, vilket är mycket bättre. Och vi ska titta i en senare video hur man kan sätta upp för att använda Visual Studio istället. Det här är alltså ett väldigt minimalt skript som den fyller i åt en automatiskt när man startar. Vi har alltså två olika metoder. Den här som heter Start, den körs första gången saken ska ritas ut på skärmen. Det är som det här skriptet ligger på. När det ska ritas ut på skärmen första gången. Så det här är till för att göra saker som bara behövs göras en enda gång. Kanske man vill sätta en startvärden på någonting eller något liknande. Just nu behöver vi inte det så vi tar bort den. Update. Den körs varje gång någonting ska ritas ut på skärmen. Det finns även något som heter Fixed Update. Och Fixed Update har med... All uppdatering som har med fysiken att göra. Ofta är det bättre att lägga in saker som har med styrning. Och där man arbetar med krafter och sånt i physics update. Men vi tittar nu på använda update. Det första vi vill göra är att ta reda på var står våra gubbar just nu. Vektor 2 är alltså en tvådimensionell vektor. Den kan ha två olika värden. Och de värden kan ha är x och y. Det är alltså ett smart, snabbt sätt på vilket vi kan samla x och y-koordinaterna i en enda variabel. Vi kallar den för PUSS för position. Transform, vad är det då? Jo, vi får gå tillbaka till Unity. Vi väljer våra gubbe igen. Transform, när vi skriver det, det är alltså samma sak som vi går in i inspector och tittar under Transform. Den kommer alltså innehålla position, rotation och skala. Så vi vill ha positioner. Där har vi alltså x- och y-koordinaten för vår gubbar befinner sig just nu. Nu ska vi ändra så att x-koordinaten pos.x. Det är lika med X som vi vill lägga till ett nytt värde på. Input, get access. Så inom citat, mouse x. Och så semikolon på slutet. Vi kommer alltså ta den nuvarande positionen, lägga till hur mycket musen har förflyttat sig i x-led. Sen förra gången när man var inne här. Alltså hur mycket har den förflyttat sig? Det här sker ungefär en gång var 16 dels sekund. Det här är ett delta-värde så det kommer vara hur mycket den har förflyttat sig in till den absoluta positionen när den är på skärmen alltså. Så, nu vill vi flytta på gubben och vi ska göra det. Vi kunde antingen lägga tillbaka den nya positionen i transform position. Men det här brukar funka lite dåligt därför att då kan den... Hoppa igenom saker. Fysiken hänger inte riktigt med på att vi har förflyttat saker själva. Den tycker att de bara teleporterar runt, den förstår inte hur den kom den därifrån till dit. Därför så ska vi använda en metod som är inbyggd i Rigidbody 2D. Lägg märke till att det är Ridbody 2D, så dels 2D och så Rigidbody med liten bokstav. Med stor bokstav är själva klassen, men vi vill komma åt Rigidbody. Så vi skriver Ridged Body punkt. Move position. parentes Och så PUS. Då kommer fysiken att flytta den. Från den positionen den står nu till den nya. Och den kommer att fatta att den skulle ha varit på alla positioner emellan. Så att den kan krocka med saken. Vi går tillbaka och ser vad som händer nu. Innan vi kör igång ska vi ta och flytta ner gubben här på backen. För eftersom vi använde på position så kommer den inte att bry sig i gravitationen. Sådär. Det ser ni nog ut som att stå på backen. Så prov kör vi. Titta. Den rör sig höger och vänster med mösen. Och den blir då putta iväg den där. Vi kan ju gå utanför. Vi har ju ingen som kollar det. Lika vi kan gå väldigt, väldigt, väldigt snabbt om vi vill det. Men det är ju en bra början i alla fall. Ta och stäng. ner det vi ska titta först på hur vi kanske kan få gubben att stanna kvar på skärmen så att han inte kan gå utanför. Det kan vi göra på lite olika sätt. Vi skulle kunna kolla så att inte koordinaterna vi förflyttar gubben till ligger utanför skärmen. Men ett enkelt sätt annars att göra det är ju faktiskt att bara sätta upp någonting i kanten för här som stoppar gubben från att gå vidare. För bara vara lite lata så kan vi göra så här. Vi tar vårt floor. Vi kopierar det. pastar in det. Roterar det i z-led. 90 grader. Flyttar ut det så här. Så. det har vi en barriär på hela sidan. Så pastar vi. Vi kan döpa det först förresten. Vi döper det. Tryck på F2 och så wall right. Så kopierar vi den där. Döper om den direkt till mål left. Rotera den. Så vi kommer till 270. Placera den på andra sidan. Så där. Prövar vi köra. Så. Ja, vi kan inte gå igenom den. Sagen är här att vi faktiskt kunde, om vi anstränger oss, gå igenom det här objektet. Och det beror på att gubben rör sig så snabbt så fysiken hinner inte riktigt med. Så vi lär nog även dra ner lite på hastigheten som gubben rör sig med. Jag tror vi ska flytta ut väggarna lite mer så att de syns bättre. Oops. Tänker jag med hela väggen. så där. man undrar kan man ju snabbt gå över på gamefliken och se om sakerna ser bra ut. Här. Det där får nog du en gång. Kör igen. Som sagt, vi rör oss lite för snabbt för att fysiken alltid ska hänga med. Vi ska gå in och titta på koden och se om vi kan fixa till det där lite grann. Här kan vi flytta hur mycket som helst. Vi kanske ska sätta en liten gräns på det där. Så vi gör så här att vi gör en float. Mouse X är lika med. Kopiera det upp där. Så. Ja, nu kanske det blir lite mer avancerad kod än vad man är van med. Det kommer snart en serie där jag går igenom hur man lär sig programmering från grunden. Men försök att hänga med nu. If mathf.abs. Det är absolutbeloppet. Om det har ett minustecken för det så Plockar man bort det, om det är ett positivt tal, då använder man det som det är. Om det är över, låter säga 1. Då gör vi så här, att mouseX är lika med mathf.sign, alltså tecknet på den, gånger 1. Och sen F också så det blir ett flyttal. Och sen gör vi så här. POS. Plus lika Mouse X. Så vi lägger alltså på. X på positionen igen. Det är ungefär samma kod som vi hade förut. Bara med den skillnaden att nu kan vi inte gå snabbare än en enhet åt gången. Oj, jag ser att jag skrev lite fel där. Det måste ju vara post.x förstås. Det är bara x vi ska. Så vi sparar sådär och så ska vi gå ut och titta och se hur det blev och se ut. Vi behöver självklart inte lägga på skriptet igen. Skriptet ligger ju redan här på vår gubbe om vi går över. Det ligger redan här. Och ändringarna som vi har gjort de slår ju igenom automatiskt. Vi provar att trycka på play för att se. Gubben verkar inte kunna gå igenom den där hur man än anstränger sig. Så det här verkar vara en bra maxhastighet. Det här kommer ju förstås att påverkas lite av vilken acceleration man har på musen och sånt där. Så det kanske inte är helt perfekt. Men jag tycker det får duga sådär. Nu ska vi se till om vi kan få lite mer spelbarhet av det här. Jag tror vi börjar göra att sätta gubben i mitten så att han startar på... X0 där. Det blir lite snyggare om man alltid startar i mitten. Vi ska trycka på play här för att se. Ja, det där har ju lite fult. Anledningen till det här är ju självklart att... Oj, vi ska se om vi kan... Vi ska se om vi kan få till det där. Vi trycker på pause, trycker på... Play och sen. Jag ska se om vi kan få till det. Om vi trycker på Ctrl Shift P. Då slår vi igång paus. Och vad händer här? Jo. Gubben är ju plan uppe på toppen, hans huvud. Så det gör jag att den här kommer att landa mitt på den. Den har ju en hitbox som bara landar fint på det plana huvudet. Så vi kanske ska fixa roboten lite till. Vi tar stopp här. Så ska vi lägga till ännu en Circle Collider till roboten. Så vi tar Add Component, Physics 2D, Circle Collider. Eh, vi tar den återigen så den har samma radie som den hade, 2. Flyttar den tillbaka, lika som den andra. 0,1. Så flyttar vi upp den. Inte ett var för mycket. 0,8 kanske. Ah, inte riktigt bra, 75 kanske. Det där får de nog göra Så, prov kör vi igen. Så, då rullar jag den där av lite. Då ska vi se om vi kan göra det här lite mer speligt. Jag tänkte att man ska vara tvungen att fånga de här smileysarna. Allt eftersom de trillar ner. Och man ska fånga dem innan de slår i backen. Det här gör att vi måste skriva lite ny kod. Vi måste ha lite kod som hanterar den här... Smiling. Vi ska göra ett par saker innan vi skriver koden. Vi vill ju veta att spelaren verkligen är spelaren. Det här kan vi göra med så kallade taggar. Här uppe ser vi att tagg, untagg står det ju. Om vi klickar ner den där så finns det några taggar som är färdiga att använda. Vi kan väl kryssa i player. Nu kommer man att kunna läsa utifrån koden att det här verkligen är spelaren man träffar på om man krockar med någonting. Så nu är vi redo att skriva lite ny kod. Vi högerklickar. Create. C-sharp script. Här för smiley. Och så dubbelklickar vi på den där. Så kommer den upp här i vår monodevelop. Smile vill vi inte ska göra någonting annat än att falla. Så vi tar faktiskt bort den där koden. Den behöver vi inte. Det vi är intresserade är om den har träffat någonting. Och de här sakerna som finns här inne i klassen de är händelser. Start det är ju en händelse som händer första gången man ska ritas ut på skärmen. Update är ju en händelse som händer varje gång man ska ritas ut på skärmen. Och det finns även en händelse som inträffar när man träffar någonting. Och den kan vi få så här. Void on collision enter to d Och sen ska den ha in parametrar: Collision. Och other. Nu kan jag kalla den eftersom det är det andra objektet som vi har krockat med. Vi får in den. Jag vill säga if. Adder.gameobjekt. Så det är det är alltså vad vi har krockat med för någonting. Och om det där inte är våra spelare, och vad vill vi göra då om vi har krockat med någonting som inte är spelaren? Jo, vi vill helt enkelt förstöra. Det här spelobjektet. Se sådär Gameobjektet refererar Alltid till det Spelobjekt som det här skriptet sitter på Och när vi gör en destroy då kommer det att Plockas bort helt ur scenen Vi ska gå tillbaks Så väljer vi smilen, Tar add component Scripts, Smiley. Vi ta och här. Så länge den ligger här på gubben, då är det okej. Okay. Men, det, det slog i kanten, då försvann det. Ni kommer vi köra igen. Om den slår i golvet så försvinner den. Jag tror bara vi vill att den ska försvinna om den slår i golvet. Så här måste vi alltså titta lite på. Och sätta någon slags tagg på vårt golv så vi kan identifiera det. Vi väljer golvet så tittar vi vad som finns här. Vi tittar på taggarna. Det är ingenting som ser riktigt bra ut. Så vi går på Add Tag. Då får vi upp den här. Och här kan vi skriva på Element. Där kan vi lägga in en ny tagg. Vi kan lägga in Floor helt enkelt. Så går vi tillbaka och tittar på vårt golv. Det är fortfarande antaget för vi skapade bara taggen. Vi in, blev inte att tilldela den. Så vi klickar igen och så tilldelar vi den floor. Skulle vi kunna ta och ändra lite i vårt skript igen. Vi ändrar så här där det stod något lika med player. Vi ändrar så det blir lika med lika med floor. Det vill säga om det är, går det vet att vi slår i. Då vill vi förstöra allting. Då kör vi igen. Återigen, skriptet har ju förändrats. Men det är fortfarande satt hit så vi behöver inte uppdatera det på något vis. Trycker på play. Så, den får slå i väggen. Men den får inte slå i golvet. Och den slog i golvet utan att försvinna. Ja, det är självklart. Jag gjorde det lite dumt där. Jag satte ju taggen på den där floor som inte har en hitbox. Det är ju de här inne som måste ha. Så vi markerar de där tre. Och så sätter vi dem till floor. Och nu om vi kör och låter den gå i backen. Ja, då försvinner den. Vad bra. Får vi nu vore det lite roligare om den här stötsar lite mer i huvudet på gubben. Så vi ska, så vi ska skapa ett till fysikmaterial. Högerklicka. Create. Physics 2D material. Kallar den för bounce kanske. Och så tar vi bouncen ens. Vi sätter den till ett, Det är max man kan ha. Så går vi igen till våra smiley. Vi tittar där, den har material, physics material. Vi klickar där och så tar vi bounce. Då tar vi och provar. Ja, den sig lite grann på huvudet i alla fall. Jag tror vi kan få den att stötsa lite för mycket om vi ger den mycket kraft. Vi ska nog ändra lite och leka lite med de olika massorna sen. Men vi börjar så sådär och så får vi se hur det här blir. Vi provar att öka massan lite direkt på våran smiley. Tror vi döper om den förresten? Nu heter den ju så konstigt namn. Vi kallar den för smiley istället, som vi vet hur husan det är. Så kan vi dra in dem där så att det blir inte synligare. Vi kallar Robot Walk. Det låter det Robboy Walk. Vi döper om den till player. Sådär heter saken, är lite vettigare. Okej, okay, vi tittar på Smiley. Vi provar att ge den lite mer massa. Eller 10. att se hur det blir. Jag kan fortfarande slå iväg den. Men inte riktigt lika hemskt som förut. Men det här kan ju du ta och experimentera lite med. Prova andra ändra massan på gubben. Prova andra massan på smilen och se hur de här fungerar. Det här får helt enkelt duga som vårt första lilla miniatyrspel. Inte speciellt roligt och det händer inte så mycket om man misslyckas. Men som ett första spel så är det väl okej. Okay. Så tar vi och slutar för den här videon och så ses vi i nästa video. Hej då!